Nu börjar jag bli ganska nöjd med min portfolio och jag tycker det börjar bli dags att låta mina kurskamrater och min lärare besöka den. Och då finns det faktiskt två olika sätt att göra det på. Det ena sättet är att jag går till portfolioinställningarna och så väljer jag att jag vill göra min portfolio offentlig och uppdaterar den. Och om jag gör det, då kan jag sen bara helt enkelt kopiera adressen till portfolion. Alltså den länken som syns i min webbläsare och så kan jag skicka den och alla som får den länken kommer att kunna komma in på den. Men om jag känner att jag vill ha lite högre säkerhet, jag vill inte göra den offentlig, då finns det ett annat sätt att göra det på. Det jag då gör det är att jag går till portföljens översiktssida. När jag nu är inne och redigerar så kan jag klicka tillbaka till portföljens översikt. Eller hade jag kunnat gå via mitt konto, e-portfolios, och klicka på namn. Det är samma sida jag kommer till. Och här har jag en annan länk, en som är betydligt längre och innehåller en lång tillgångskod. Och den länken, den kan jag kopiera. Och så kan jag skicka den med mejl eller genom att lägga in den i kursen för att andra ska kunna besöka min portfolio.